أعتقد ميزان صبروا ياك أعتقد ميزان صبروا ياك مي والله بنعده ما همشى يف بوسط النهار <تصفيق> يا ويلي يا ويلي ياويلي ويلي ياويلي ويلي ويلي سعود الحبيب الذليل ترى من المطا ما يخاف انا معلم دليل على ذكيا اتعذبى ياياج يا ولك تمر مرايت بالدنيا روحي جايب لك رسالة لو ياماك يا ابو يا, يا بس تزغشت نصف تقول ميال دوي ملابس ولك كل شلوك تحصل بي وتلقى الكل ما عزيح لو ولك جد ما جدبك جدبك جد لا يخف عن دائم ولا تضرب الكلمة صور ونصايح بعيات عند ثنين ولك احذر ابو الوجهين يبا لا تدير العين ألك وعليك تلقى جدا منقوم يا يا ما عبر يا أنا يا هل ما يا باب هل هاي بوج ال... بدون موسى هاي المعرس الغالي بعد المعرس يعني المعرس عباب المعرس خوال المعرس أبو المعرس كل السهرانين وطالاتكم الذهبية عراس الله حجي على حجي على شنو عراش لهبوب وعلى النار <سؤال> ارتجيتي وانت تي دري شوفو وزن العذاب <سؤال> عراش لهبوب وعلى النار ارتجيتي وانت تي دري شوفو وزن العذاب اخويا لا تيع على المليتي على نفسي اخويا لا تيع على المليتي على نفسي عوا <تصفيق> يا صابر للجمال والجنود ، آخر حوله الموصل يا ينهار ، ما قليل تعبر وليل ولعصا ، أعطانا يا زمان صابر يا زمان شبل الظهر ولم اللي ما يخاف من المطاف وين البيل ما يغفر ها ها يا هاي من العريس عباب العريس خوال العريس وكل الضيوف هلا هلا هاي كل السهرانين بدون استثناء من العريس يلا يا ادوي روح ها ها صباحك يا حبينا يا غالي يا علي. هاي عيون ابو المعرس الحبيب اسقط انا حامد الزهر ايوه بعد حامد الزهر يا ضيه هلا ها آه زيد الغاش جاسم يا ابو علاء الله الله. عيون ابو عراق آه بعد ابو عراق اه كل شهرلين ابو عراق ابو عراق لابد على يا كلاب ود على اسباب ابو العبد يا يا كلاب ود على اسباب اليوم تعال لي يا زياد اسمع لي اليوم تعال وشفيت مريت وشفيت منهم على مريت آه. وشفيت منهم شفتهم شدوا النفور قلت متغير القلوب شفتهم قلت القلوب يا قلب السجن لا تضل نايم لا لا لا لا لا لا لا لا لا هلا هاي لا لا حلوزة حلوزة. <تصفيق> here is it وعشرة انتهت هاي هي من عادة من عادة هاي هي شرط وتمثل كنف علي هاي علي هاي ولا هاي تعلم نخاب البيت غير عن نور رفيق تعلم نخاب البيت غير عن مدرشم وجه عندك قابل آه يا قابل آه يا آه اطلع من حياتي خلاص قلبي بعشرتك خلاص اطلع من حياتي خلاص قلبي بعشرتك خلاص لك فوق ضيب الله تجو تلعب علي قابل آه يا Don't. انا مظالم ظالمني انت بحبك ظالمني انا انا احبك واريدك وانت منك تحرمني حزنان بدمع العيون يا ناس فهموني سعود الغالي، هاي هاي هاي هاي هاي. أخوة العريس الغوالي وعيون عباب المعرس وينهم ما شفناه آه خفاجي أو الله خواله الإعلام مئة مال خفاجي يلا الشيل هذا آه اذا الشغلة عن شوف اسمع التكتب معروف آه هاي صاحب دعوتنا آه آخ آه هاي عيون فارس الخفاجي خفاجات الإعلام أثير الخفاجي رضي يا خفاجي كل خفاجة على الراس هاي عيون الحواتم وعيون يا يا كل الحاضرين هاي عيون رقيه والله بخير وجميل الحضور على الراس علي الملك آه. حجي علي الغاني ادوي هاي عيون عيون خفاجه من خفاجه توفيق المنصوري بعد توفيق المنصوري عيون مهدي الحواتم اخوة باحث اه هلا الشغلة علمك شو؟ اسمك مع عباده مع العشاوي. رجلاس. هه. وأنا ظهرك محلو ولا حزار. علي الخفاجي وسابل العنزه عنز هاي زياد سجاد هلا محمد بو يا محمد هي محمد بو هي محمد سباني اقلو ريباني هم بنزر الواكد ويا بنزر الواكد ويا يقول بازين دخول من السعودية يا ابويا بسمع لزيل محمد ابو الدراجة ها قعيون مرتضي شاه العريس الغى آه. هاي كل السهرانين من السعودية شو شو من مدينة الملواني آه. آه. بدون موسيقى عيون العريس بعد العريس اكيد العريس وللصبح العريس ويستاهل عريسنا الغالي عيون مهدي الحجيبي أمرقية يا ام رقية وللصبح ام اه خفاجة وعيون الحواتم اخوة باحس سجاد الحاتم آه كل السهرانين ولو الصبح وبعد بس أس يقول اسرع المصارو سيوف العريس محمد بشوار حسين جبور جبور وعز جبور حيالله جبور أخوة هدلة من عيون المرسور توفيق حسين الخفاجي ولسه العريس عريس البصره البصرة ورجال البصرة. فعاد باك فعاد بالدنيا واقع حالي يا أبني يا أبني لك حتى الها بغيابك بك خين حرام وشان لك عي جبني عي ابني عفت ننتهى ان ورات الموت حبني إيه تقلي تكل لي لي انسى و منك لا مني ولا ملك غصبا عني احبك نلقا يقول امير الحلاق السيد السيد يلا يلا بعد زفا. السيد العريس الغالي هاي عن الخفاجي آه هني لك يا عمر يلا عن المعزوفه عبايز العريس الغالي تاب أيها هي كل وانت بعك من وين لك راح الوقت ما كل من وين بابك لك راح الوقت ما او جدة الصبح يم الاشاره اشارة اشارة اشارة او لم تبغي بدك من وخابين او الصبح يم الاشاره إشارة, اشارة اشارة جلهاي تحية كل الحضور سمير الغالي إبراهيم أبا علي مع السمير الابراهيم يا عيون اخونا الغالي ابو عراق الحبيب بعد ابو عراق سمير الورد ابو عراق ما بينت او لفت بغيبتك ويا المخابين وجديت الصبح يم الاشاره اشاره اشاره او شكران وقلت لك عوف وروح شكاك وتاخذ بحجي السيكاره باشا انبسط على هنانا باشا انبسط على هنانا باشا انبسط على هنانا يا ومطلوب عاد قد انتم هي راح. من الالف للدولار عيون هاي البي دولار يقول وللصبح اكيد يلا هاي عيون سيوفي القوته اخ عيون كل الحضور توفيق أول وللصبح المرصوري هاي بال دولار آه هاي المردوده اسرع من البارود وما ملك السهر علاوه اخوي عيون توفيق يا يا وبعد توفيق خفاجه وعز خفاجه بيت الخفاجه ابو عراق يا خفاجه يا الحيانة والما حيانة. كلهم على الراس وينك ابو عراق؟ ابو عراق ابو قلق بغدنا مشي طوفا على العربة قلق طوفان على العربة ومن على ايد جفوش وشجاع على الدمبو. لا لا, لا, لا. عزيزي. <تصفيق> عزيزي. <تصفيق> تاره تاره تاره تاره تاره دارا محيره لسعد هي بس هاي ما آه. يلا يا هاي المردوده من ابو عراق الملك لعلي الخفاجي هاي من ابو عراق موت يا حمودي خفاجه سوكا. وعز خفاجه هاي المردوده لعيونك علاوي الغالي يلا هاي المردوده للحبيب والقريب علاوي عز وجبور عيون ابو عراق بعد ابو عراق جبور وعز جبور علي الجبوري حسور الجبوري ابراهيم مرحيم. آخ جبور وعز جبور من الحلقة. مية 180 للجبور العريس اه ترى هاي تحيه هاي عيون جبور العريس علاوي الغالي يقول مطلوب على الدولار علاوي كل الصبح يقول توفيق مطلوب يقول مس دولار علاوي وللصبح حيلا جبور علي جمهوري صعد علي جمهوري جبور ومس هاي بنحكيها اكيد بنحكيها ابو رقية وللصبح سجاد الحافة المرسور الغالي هاي من توفيق ويقول علاوي انا الملك يا يقول علاوي انا الملك الله <تصفيق> يقول عيون توفيق المرسوري الخفاف بعد المرصوري اوالي يعني المنصوري اهل المرصوري خرب الكهرب بردود اسرع من البارود ومثبات وينك المرصوري يلا شيلو يلا دوين دويني يلا دويني استاوي استاوي Oh, the ابراهيم الجبوري حسين الجبوري الله خدر ابو رقي سجاد الحاتي الورصوري، بعد الورصوري، الورسوري وللصبح ابراهيم آه. آه. الجبوري سيف العريس آه. علاوي واحد على واحد واحد على واحد نمبر وان واحد على واحد نمبر وان متربع وقاعد نمبر وان للكوفه بس واحد نمبر وان لك نافوره موجود أوه. اهي تحية اخو ساب البصراوي علي حياة حياته مرتضى الرادي، مرتضى الشافعي، امير الحلاق بعد الحلاق يا عبر وينك البصراوي اهيه يهجوني اهيه يا اهيه يهجوني All oh, right.